les malalties minoritàries Jo també em per les malalties minoritàries Jo també em, les jo també em amb les malalties minoritàries Jo també em per les malalties minoritàries <s 'anà>